آ يا ويلي آ يا ويلي يا ويلي يا حسرة ما حد ملفيش يا حسرة يا حسرة <تصفيق> ما حد بدي بدليلي لي علي قلبي أبدليلي, أبدليلي ابدليلي <تصفح> أبدليلي عاد روح <تصفح> أبدليلي يا يا يا يا يا بدي طرش لي انا اخوي اخوي ونشد طرش لي انا اخوي ونشد اشد هذا ابني الكم والشر علي علي علي بويا على ساعه وتطق بيبان قلبي احباب القاطرة وعني احبابي يرتي موت احباب القابر وعني بعيدين او ما لي حل فرقاهم وما حيل فرقاهم بعيدين نخيت البار الزار يجمعنا نخيت البار يجمعنا بعيدين لما فرحنا ونلتمس ويا بويا ويا بويا بويا ما عودت لليام بعد ما تعبت تريد نرتاح وما تدريش خلص من عمري وش راح عنا عايينا يا رب الله نخاك البشر يا ربوي يا يا يا ربوي نخاك البشر عينه سعد وما ما, ما تحب الكحل عينه ما رفع طرف العظايا وشفت طرفه طرف العبايه وشفت عينه شفت ميزان ونجوم وثري ابويا أضاف او أضاف او ابويا الها الصبر وتنام عيني على الله انتكالي ومو علي يفكرون اطيخ راسي واجيهم على الله من تكالي ومو عليهم يفكرون اطيخ راسي واجيهم اي ما محتاج خوه الله وياي عواد اي ما محتاج خوه الله وياي عواد اجوا الماء اجوا ما اشتري جو الماء جاو ما عشت يا ذا يا صاف وفكر بيك أنا صافن وافكر بيك بيلك عازة أنا حد ما علي يقولون شيلوا الجنازة أهلا يا سيحك ألفت الإعلام لعيونك يا محمد أبو شوارد طارق الفتلاوي يعني نرجع ونقول بارق الفتلاوي إبراهيم الفتلاوي لعيون حمودي هادي لعيون عبود بن هادي كريم يا شبلاوي يعني الحضور يعني نقول خص نص مطلوب على استيج محمد أبو شوارب لعيونك يا بارق لعيونك يا حسن لعيونك يا رسول يا سيلاوي يا يا عباس لراسي راسي صافن وفكر بياك بي بيا لك عاز عاد ما علي يقولون شيلوا الجماد صافن وفكر بياك بي بيا لك عاز عاد ما علي كله ما محتاج خوان أي الله وياي عمون أي ما محتاج خوان. محمد الغزالي أكيد من حيدر الغزالي كرار العراقي يعني مني إلك يا غالي يعني محمد الغزالي مطلوب على الستيات وعلى رأسي باسم الغزالات أحلى معزوفة محمد أبو شوارب قملينا لنا هيا لنا احترقنا ليه أهلي ليه ليه غزالي اكيد ابو شوارب ما ليه ليه ليه ليه أكيد طارق ليه شوارب مطلوبين هل من رخصنا سموت سموت باسم حيدر العابدي مطلوب على الستيج يا حيدر الضمراسة قوم عباس الخزعلي مطلوب على الستيج محمد العراقي مطلوب على الستيج وينك يا حيدر جواد أبو لي عمي أبو لي مطلوب على الستيج شيء مثل الغزايل ميثم الشمري يقول بجيبه عقرب مايبين يبين ميثم الحلاق ميثم الحلاق توجه امام الماذنه ها أه. ميثم تقوم لوجي تعال بجيبك عقربه يقول اشتغل بالمعجوني يلا ابوي بالمعجونة تعال صباحاتنا تصوير هذا ايه. عز باسم حيدر الغزالي جاي طلع المعجونيه كيف تصلكم متابع القروبه شيء تصوير يعود يقولون بل كتف واذا بها مجال تدور الروح لك ممنون أدق طبول للعركة وحد حيل هذا لو يا من اندقه هذا لو يا من اندقه والشارع اليوم انقطعه والشارع اليوم انقطعه هلا صافن وافكر بيك شو مختلف ليه، صافن وافكر بيك شو مختلف لي ما تدري بلشمات هدت علي ما تدري بلشمات هدت علي جيل اي والشارع اليوم انقطع والشارع اليوم انقطع وشارع اليوم انقطع يا وكحه عيدها يا وكحه خمت العشره يا وكحه غطيتيني عذاب وضيق وانا نطيتك الفرحه اي مو قلتي احبك ليش يا حلوه جرحتيني ناس تخون بالخدلات قبال بالخمتيني اي مو قلتي احبك ليش يا حلوه جرحتيني ناس تخون تلختلات كنت على خنتي يا وكحه اي خنت العشره يا وكحه نطيتيني عذاب اي ايوانا نطيتك الفرحه <تصفيق> <تصفيق> وصل يا اكيد لعبوده وصل يا الشيطان تريد تدمر <الدم> اعصابي على بختك لعبالك صاير شبابي على بختك لحقت لحق تعال لحق تعال <تاين تلحق تاين لعبالك> تريد تدمر <الدم> اعصابي على بختك لعبالك صاير شبابي على بختك تقعد قبالة تدره حذاك تحكي <تحشو> ويا غارش كاسي يا <رضا> يجعدك بالو تدل حبا تحتو غير قارس قاسي قلبا أظنك راضب عذابي على بختك أي أظنك راضب عذابي على بختك. يعني جودي الوردة بأشر جودي بدوة جودي وابو جودي الورود الله يحفظكم يا عم يا صياد يا عم يا صياد سع كريدة أريد كريدة ماك البنات اليوم ياني البنات اليوم شايف لصيده شايف لصيده تقعد قباله وتدرى حبه تحجي يا غيرك قاسي قلبه تقعد قباله وتدرى حبه تحجي يا غيرك قاسي قلبه أظنك راضي بعذابي على بخته أظنك راضي بعذابي على بخته هذا الاس لعيون طارق الفتلاوي وحسين الفتلاوي وابراهيم الفتلاوي طارق الفتلاوي اواعناس هلوسه هذا الموال وسدل الوكت يا اولي اي اي اي اي اي اي اي اي كنا صغار نقعد وقت الغروب يعد وقت الغروب باب البيت منطر جيت أبونا يجي محمل أبونا أشكال والوان ومني شوفني ضحك نعيون يلا مع السلامه باي باي يا غرام يلا مع السلام باي باي يا غرام يلا روح يلا روح على الله ياك يال الله ياك ياك يقول حذر الغزال جودي شي يقول له يابا يابا عرّيس أشوفك أنا عرّيس أشوفك كل من بدنياي يا جودي كل من بدنياي ماي عرّيس أشوفك يابا قاعد ويا الخوان وابن الصخوتة ايه تريد الصديق خان نفترق اتريد الصدق خان نفترق اكل من يروح الحالة اي ها, ها اي مين علمك إي ها ها مين علمك اي اريد سمعك لالة اي اريد اسمعك لالة